Invitació a la poesia. Està dedicat, in memoriam, Rosa Leveroni, Gabriel Ferreter i Joan Vignoli. Rosa, Gabriel, Joan, per completar entre els morts l'espai nutrici del qual vivim en una primavera que encara és com varen ser les altres, teixides de sobiranes il·lusions, esperes, són el fonament de tot el que s'emporta al viure i el morir solidari en la misèria inignoble. Quina pot ser l'hora per no morir a l'alba d'un designe? Quina la dolorosa cara d'un prisma desmembrat? La vostra soledat roman certera en l'arc que la despulla del toç oler silenci i en la distància crea. Tant és l'espera, poetes contra el mur, no heu vist mar tan cruel com el mur i No he vist, perdó, no he vist mar tan cruel com el mur i